تع امیر حرم میں فکیر اجم تیرے گن اوریلب ملب ہی طلب تیرے گن اوریل مطلب ہی تلب تاہ ہی اتا تو پوجا من کو جا تو پوجا من کو جا من پوجا تو قو جامن پوجا تنہیں احمر ان پاندے ہوئے میں دودھوں کی دستار باندھے ہوئے کاں پائے عشک تو تیرے چار ساں پائے عشق تو میں تیرے چار سو اثر میں دعا تو جامن پوجا تو من پوجا تو جامن پوجا جا من کو جا ہری ساس تو کو نہیں چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسا اے ہوں تیری خیرات ہوں کاسا ہے سات ہوں تیری خیرات میں کہتا تو جام کو جا تو جام کو جا تو ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس میرا گھر فاک کی پر اور تری رگزر میرا گھر پاکیپ اور تری رگزر سدرا ترجمتا